में पेड़े लाओता मुझे और अब अब अब तुम क्या मैंने चिडों चिडों के के साथ दिल को खाना खाना है। ये के साथ रंग का खाना साथ कौन खा रहा है लो कर लो कर गन आम तो नहीं होता ना समझा समझाए मुरादे को ये नाम वाली बातें शुरू कर दी है कहीं ऐसा हो गया मारू फिर आप मुझे कुछ कहेंगे तु ये भी मेहमान میں بھی میرا نام ہے کمال دین چودھری کمال چودھری کمال اس کے اوپر چودھری تو نے لکھا ہوا صرف کمال دین لکھا ہوا جی आपके <laughs> ना ना ना ना आप नाम की तारीफ कर रहे थी ना मैनू नहीं चाहफ चलो आप वापस कर देख नहीं जो चीज मैं देता होता होता हूँ वो वापस नहीं लेता होता होता हूँ क्या बकवास कर रहे हो अच्छा सर क्या आप बताइए हाँ जी तुम्ही आ जा <laughs> आपको एक कमरा चाहिए ईमान से सच्ची मुच्ची ना मीनू कमरे की जरूरत नहीं पाए सकती सर जी एक कमरे से क्या होगा जी आपको तो चार <laughs> पांच लेने पड़ेगा <laughs> <laughs> बदतमीजी کدھر مالک اس گوسٹ ہاؤس کا گیسٹ ہاؤس جی اوی اوہ کدھر ہے مالک یہ سوچی مخلوق رکھی ہوئی سر وہ شمیم صاحب باہر گئے ہوئے جی یہ شمیم صاحب گئے ہوئے ہیں کہ گئی ہوئی ہیں जी, हुए हैं जी आप सर इन्हें माफ कर देगा कुछ बेटे कह दीता तू तो पाली واہ کیا بات ہے ہے آج جون تک تو گیسٹ ہاؤس بڑے منافع میں جا رہا ہے اللہ ترا شکر ہے شمی میں ہمارے گیسٹ ہاؤس کو نظر ہی نہ لگ جائے نظر کیوں لگ جائے کس بات پہ نظر لگ جائے منافع میں سے کچھ صدقہ وغیرہ تو تم دیتے نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں بتا کر دوں گا چلو کچھ ہم پہ بھی خرچ کر دو واہ واہ کیا بات کہی ہے کیا بات دیکھ لو گزر گئی یہ دوسرا دن ہے اور یہ ایک ہی جوڑا میرے پاس چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم سے وعدہ ہے اگلے سال میں تمہیں ضرور تین جوڑے بنا کر دوں گا گیسٹ ہاؤس میں تو کوئی بڑے گا हाँ जी बिल्कुल सुनसान पड़ा है आदम ना आदम जात जी <coughs> जी सर फरमाएं आपको किस से मिलना है जी? हमें किसी से नहीं मिलना कमरे चाहिए बस जी, फिर जरा आराम से जी वो कमरे चाहिए तो मेरा त्रा आप क्यों निकाल रहे हैं जी तरह ना कटे सेकटरी साहब इसका बेचारा मर जाएगा नहीं सर ये आपकी तारीफ ये कौन है किधर से भाई چند میں کا کے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر کیا ہیں تو یہ نہیں پتا نہیں یہاں کیا ویسے آپ نے موز بانی کہ واٹ آر یو ادھر کیا ہے آپ मैं हूं और पुछो। तो फिर मनेजर बन के रहे। नहीं ये पैंट और शर्ट मुरादे से मांग के पहनी हुई है, है। आपने टोल <laughs> आप करें उधर सर कमरे की सफाई करवाने में देर हो गई जी आप हुए हमें दो कमरे मिल सकते हैं सर दो क्यों जी तीन वो खिजमत गुजार को क्या नहीं हमें सिर्फ दो कमरे चाहिए आप मिल जाएंगे बाद में फिर कर देंगे ऑन ड्यूटी जी ये तो सर जी आप इधर सीढ़ियों से ऊपर आगे जा, आगे जा, जा, सर चलिए जो साहब प्लीज आगे चले बोले इधर चले रह गया क्या मतलब क्या my... तू टिप लेता है मैं मेहनत की कमाई खाता हूं मैं लहनत भेजता हूँ तेरी टिप पे बस ठीक है तू उधर बैठ के लहनत भेज मैं इनको सामान लेके बचा देता हूँ कमरे में चल छोड़ दे जाओ उधर बैठ के लान क्या करो चले टिप टिप करता में, कवरे में आता हूं, ओए मेरे साथ बदतमीजी किस चक्कर में की थी नहीं सर वो ड्यूटी आपको याद दिलाई माफी चाहता हूँ क्या बड़ा प्लान का सर सबको अपने आने की तला दे दी है बस आती हूँ एसपी सर हेलो सेक्रेटरी स्पीकी आ, सर कुछ लोग आए जी मलिक साहब से मिलने ठीक है आप ऐसा करें कि उन्हें ऊपर भेज दें और साथ ही कोई चाय वाय भी अच्छी सी ओके सर जाए जी सीढ़ी चढ़ के पहला थाएं। थाएं। कमरा तुमने क्या हर बात मजबा लगाया होता है अच्छा ये बताओ वो लॉन में घास काटने वाली मशीन पड़ी थी वो कहां गई वो रेमो ने इधर उधर कर दी होगी सर बुलाओ रेमो के बच्चे को अच्छा जी रेमो रामो जी सर आप ये बताइए कि घास काटने वाली मशीन पड़ी थी लॉन में वो कहा गई सर वो गधे खा गए होंगे खा घास खाने मशीन का पूछ रहा हूँ घास काटने वाली मशीन सर जी उसी का मैं भी बता रहा हूँ ना जी वो गधे ले गए होंगे फिर वो गधे ले जाकर क्या करेंगे गधे सर जी देखे ना जी हमें सब्जी काटने के लिए छुरी की जरूरत होती है तो गधों को अभी घास काटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जी चलो تمہارا مطلب کہ گدے آپ خود مشین سے اتنی بڑی گھاس ہو گئی صاحب آ کر بیٹھ جائیں گے سر جی سانپ جو ہے نا جی وہ بنگلوں والی گھاس میں نہیں رہتے جی تو پھر کدھر رہتے ہیں آستینوں میں رہتے ہیں سر جی غریب کی تو آستین میں نہیں ہوتی جی میں کمرے میں چائے بناؤ اور مہمانوں کو دو ابھی لے گی فیصلہ یہ ہوا کہ اس گیسٹ ہاؤس کے گینڈ ماں ہم شاندار سا گیسٹ ہاؤس کھولیں گے اپنا جاتی بالکل سر بلکہ میں نے تو ساتھ والے بنگلے کے مالک سے بات بھی کر لی ہے بات بھی کر لی پتہ ہے کیا پایا سر اس کے مالک نے تیس ہزار روپے مہینہ کرایہ الگ کیا تھا اور پانچ سال کا ایڈوانس یہ تو بہت زیادہ ہے سر سر میں نے اس سے بائیس ہزار روپے اور دو سال کے ایڈوانس پر بات پکی کر لیا ہے مگر آپ نے ملک صاحب کی اجازت کے بغیر یہ کیسے کر لیا سب کچھ ہم اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے سیکریٹری صاحب ملک صاحب سے تمام اختیارات لے کر ہم اس مہم پر گئے تھے بس سیکرٹری بھیک ہے نہیں ضرورت اس کی ہاں ہاں جی ملک صاحب اس کی کتائی ضرورت نہیں ہے جس گیسٹ ہاؤس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ایک اوسط درجے کا گیسٹ ہاؤس ہے اور اس کی آمدنی دس سے بارہ آزار روپے روزانہ ہے उस गेस्ट हाउस परसों पानी का पाइप चोरी हो गया कल घास का ले गया आज कोई किसी की गाड़ी उठाकर ले जाएगा गेस्ट हाउस में रहने वालों की कौन सी व्यवहार होगा इसका सर इसलिए तो मैं कहता हूँ जी की कोई चौकीदार रखने अरे चौकीदार रख ले हर वक्त खर्चा बढ़ाने की बात करते हो कभी बचत की बात भी क्या करो शमीम شمیم, تم یہ جس طرح کی بچت چاہتے ہو نا اس میں پھر کام نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں تم لوگ سارا دن کیا کرتے ہو تم اور کوئی سارے گیسٹ ہاؤس کی صفائی کرنے پر تو ہے. سر پلیز اسے معاف کر دیجیے سر مشین کے پیسے اس کی تنخواہ سے کاٹ لیجیے اور پائپ کے پیسے رات کی تنخواہ سے جی. جی, یہ جو جی, یہ کو اسی قسم کے مشورے دیتے ہیں چھوٹے ملازمت کی تنخواہیں کم کر دو, بڑے افسروں کی تنخواہیں بتا دو غریبوں پر ٹیکس لگا دو اور امیروں کو قرض مفت ہی واہ واہ صاحب پر بھی چنگا اثر ہوا ہے واہ ریمبو جی سر میرا خیال ہے تم جاؤ یہاں سے اچھا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو نوید یا تم ایسا کرو کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جس کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے کریں گے سر ایسے شخص ارے کریں گے کیا اپنے گیسٹ ہاؤس میں غریبوں کو خوشخبری سنا دو اور بس اچھا چلو ٹھیک ہے کچھ تنخواہ بھی دے دیں گے بندوبست ہو جائے گا بندوبست ہو جائے گا جی آج ہیری گڈ ویری گڈ تمہاری نظر میں ہے کوئی ایسا آدمی ایک بات ہے ایماندار ہونا چاہیے بڑے بلا نئے نئے ملازم رکھے جا سکتے ہیں اور بیوی بچاری کو ایک سوٹ نیا نہیں خرید کے دیا جا سکتا ارے یہ جو ملازم رکھ رہا ہوں اس پہ جو پیسہ خرچ ہوگا اس سے کوئی فائدے کی امید ہے اور تمہارا یہ جو ڈریس ہیں پہ میں جو مرضی خرچ کر لوں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کر کے سلا بھی آئے تمہارے گیسٹ ہاؤس میں یا پھر کوئی آسیب آ جائے آئے نا کوئی یہاں پہ تمہاری کوئی ہو جائے گا ہلو ہاں اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اوکے سلام صحب وعلیکم سلام کیا حال ہے بس کام کرو گے ہمارے شمیم کو آپ نے راضی کیسے چوکی دار برتی کرنے والی نہیں یہ بڑے کی اسلام آباد کو بتا دیا پڑنے والا جی نہ لگاؤ مجھے بتا میں تجھے بتا سے کیا یہ جو گھاس کاٹنے والی مشین ہے نا ہاں اڑتانی کا پیر ہاں ہاں ہاں باون صاحب نے اپنا بندہ رکھوانے کے لیے خود غائب کیا باونمی... پچھلے با... کیا... میں آپ دونوں کو لے جاؤں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر آئے گا؟ با... با... شمیم صاحب کو پتا نہ چلے یار بندے کی مجبوریاں بھی کچھ ہوتی ہیں یہ کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں باب نویز جو بندے کو اسی... چید کرنے پر لگا دیتی اس میں وہ خود کھا رہا ہوتا ہے جان جب کوئی یار سجن بھوکا مار رہا ہوتا ہے نا تو تھالی میں نہیں اپنی ہتھیلی میں بھی چھید کرنے پڑ جاتے ہیں یار اور پتہ اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو ان چھیدوں کو پھر ہوا نہ لگنے دے ہاں تو ٹھیک کہتے اندے ہم غریب لوگ تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنی ہتھیلیوں میں چھد بھی نہیں کر سکتے رہی دلوں کی بات ان میں تو پہلے ہی اتنے چھ دیں کہ اور جگہ ہی نہیں ہے آب کیا خبر رہا بھائی سر وہ ریجن والوں نے ملازمین کی فہرست بھیجوا لاؤ آپ اپروول کے لیے دیکھیں <laughs> سر ایک تجویز ہے بول بول सर हम क्यों ना इस गेस्ट हाउस के मैनेजर को अपने साथ मिलाने वो क्यों सर देखिए एक तो वह तजुबाकार आदमी है और ऊपर से इस गेस्ट हाउस को फेल भी तो करना है बा बड़े दूर की कोड़ी लाया शेक्ट्री सर मैं अभी कोड़ी कौड़ी ला کیا بڑا, کا؟ سر وہ بڑا احمق اور بے بقوب قسم کا, وہ؟ اس آس کا نوکر نہیں بلکہ بس مالک تھوڑی سی لفٹ کرا دے تو دے ओ, یہی تو غریب کی شان ہوتی ہے تو رہنے دے اپنی نمک ہلا دی ठीक करता जो छोटे तबके के लोग ना, अगर हस के बाद लो, तो अपनी हम तेरे गैल मा अपना गेस्ट हाउस खोल रहे <laughs> नहीं सर इतनी बेबकूफी की बात कर सकता हूं ठीक है मैं आज ही समीम से मिलकर ना उससे बात करता हूँ और उसे मैं पेजगी एक महीने का एडवांस देके ना उसका गेस्ट हाउस बुक कर लेता हूं। मगर सर इस तरह तो बहुत सारा एडवांस देना पड़ जाएगा मा तू भी बड़ा बहुत ही अहमदीम को पहचाना नहीं बहुत बेवकूफ ले की तरह उसके आगे पीछे फिरते रहो तारीफा करते रहो आगे पीछे फिरते रहो तारीफा करते रहो और कहा निकल पाते रहो अपना जी बड़ा कंजूस मक्की चूस किसम का शख्स है वो اب ایسے آدمی کی تو ہمیں تلاش ہے کہ ہم بھی اس کا جوس نکال سکیں پورے ایک ماہ کے لیے ایڈوانس بکنگ اور وہ بھی پورے گیسٹ ہاؤس کی جی ہاں پورے گیسٹ ہاؤس کے لیے اچھا میں ذرا نوید سے بات کر لوں کہ کوئی کمرہ ایڈوانس بک تو نہیں ہوا ہوا ہاں ہاں ضرور بات کر لیں ایک ایک جی جی نوید جی سر یہ بتاؤ کہ اگلے چند دنوں میں کمروں کی کوئی ایڈوانس بکنگ تو نہیں ہے جی اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہولڈ کرو سر آپ کو کب سے بکنگ کرانی ہے کل سے کر بس کل پورا گیسٹ ہاؤس ایک ماہ کے لیے ایڈوانس ہے اب کوئی گیسٹ آئے نا تو اس سے معذرت کر لینا سر پورا گیسٹ ہاؤس ایک ماہ کے لیے بک ایک ماہ کے لیے ایڈوانس بک ہے جی سر تو اس کے لیے کچھ آ、آ آ ضرور ضرور شبیف <laughs> صاحب ایسا کیجیے یہ پورے گر کیوں کم نہیں ہے اس کی بھی کیا ضرورت تھی جی نہیں نہیں یہ تو آپ کا حق ہے اچھا سر جنس جاؤں گا کیونکہ مہمان آنے والے ہیں تو اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا ویسے اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو تو میں بندہ حاضر ہے مہربانی آپ کی خدا راہل باپ یہ تن نے مجھے یہاں اندر کیوں بلایا سر باہر کھڑے رہنے میں خطرہ تھا خطرہ? کیسا خطرہ کس بات کا خطرہ? و دوسرے گیسٹ ہاؤس کے مالک کی نظر پڑ جانے کا خطرہ باب کا خطرہ ایک مہینے کا پیسگی پیسہ گیسٹ ہاؤس بک کیا ہے مفت میں تو نہیں سر آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اس کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا گیسٹ ہاؤس کامیاب کرنے کے لیے اس کا گیسٹ ہاؤس بک کیا ہے تو وہ بکنگ کینسل کر سکتا ہے اس کی فکر نگر मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया मार गए क्या गया क्या बकवास कर भावनी साहब तो ये सामने जिंदा सलामत खड़े नहीं नहीं वो हम सब मार गए क्या कह रहे भाले मुझे एक गिलास पानी मुरादे میں کٹھے پہ آ کے روئیں گے یہ لے پانی پی अच्छा आप बताओ क्यूँ रहेंगे भवनि साहब वो जो मखाना साहब का बंगला है ना मखाना साहब कौन सा मखाना साहब कौन वो जी शाह के, के साथ जिधर फ्री डिस्पेंसरी भी है, है? वो मखाना साहब नही टाना साहब है जो बंगला है ना वो तो क्या बूथ बंगला हो गया हम सब के लिए समझोगे वो बूत बंगला ही हो गया यारीन लम्बा करता जा रहा हूँ देख के आया उधर गेस्ट हाउस खोल गया मैंने बोर्ड पड़ा پی ایچ ڈی کر لی ہے پاگل میرا ان پڑھنے کا مزاق نہ ہوں اور ہمارا ویلکم ایسا کاٹے آگے جو لکھا ہوا ہے نا اسی طرح ٹے ہے پھر آخر میں سین ہے وہ گیسٹ ہاؤس ہے مجھے پکا یقین ہے اور نہیں ہے یقین نہیں آ رہا نہیں آپ میرے پیچھے پیچھے خود دیکھیں جمین, میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا اور میری ساتھ میں اس کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا چلو تم تو میری ہر بات کو مزاق میں اڑا دیتے ہو ہمیشہ تم نے کبھی کوئی اچھی بات کی ہے اچھا میں نے کوئی اچھی بات نہیں کی میں ہمیشہ تمہارے فائدے کی بات کرتی ہوں اچھا یہ اور بات ہے بعد میں احساس ہوتا ہے تم ریئلائز کرتے ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے فائدے کی بات کرتی ہوں थीक ہے, थीक ہے, थीक ہے. مجھے بتاؤ, تم کیا شمیم یہ جب سے ہمارے گیسٹ ہاؤس میں کچھ مشکوک مشکوک سے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نوید اور مراد مل کے ہمارے خلاف کوئی سازش ہی نہ شروع کر چلو اب تم نے ان شریف لوگوں پہ الزامات لگانے شروع کر دیا تو نہ صحیح کون سوری سر میں نیند میں تھا جی مجھے پتا ہے کہ آپ نیند میں تھے آئے وہ لوگ لوگ جی میرا کون لوگ سر بھائی جنہوں نے گیسٹ ہاؤس کی بکنگ کرا رکھی ہے नहीं सर उनमें से तो कोई भी नहीं पलटा जी नहीं पलटा ये कितने दिन हो गए बुकिंग कराए हुए दस दिन हो गए दस दिन हो गए बुकिंग कराए हुए थोड़ा हिसाब तो लगाओ ये तीस कितने दिनों का खर्चा बनता है अच्छा जी छह दिनों का सर छे दिनों का यानी उन्होंने छह दिन का एडवांस दिया और एक महीने की बुकिंग करा ली यार मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है बाकी सर मुझे भी कपड़ा लगता है तुम्हारा क्या ख्याल है मेरा ख्याल कुछ चक्कर होगा यह तो सोचना पड़ेगा सर थार। थार। आ, क्या इधर मैंने तेरे साथ एक मशुरा करना है तू मशवरा बार नहीं कर सकता था पहले कभी तूने मुझसे मशवरा नहीं किया यार मश्वरा नहीं मशवरा अच्छा अच्छा वैसे मराते तू मुझे ज्यादा अकलमान समझता ना تو اندازہ لگا لیا جو لے جس سے سے سے وہ وہ تو کیا مطلب جو جو کرتے اپنی یار اس کی بات ہی اور لوگوں کی جیرا کی بھی بات اور ہی ہوتی ہے اچھا چل بتاؤ یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ एक खास डॉक्टर या वकील ही ले सकते कोई और नहीं ले सकता यार तू बकवास बंद कर चल तू शुरू कर गौर से यार मेरी बात सुन यार अच्छा चल मैं संजीता हो गया देख बात क्या تیرے سامنے ہی yaar, کتنا عرصہ ہو گیا کوئی چلا <tap> اوپر سے شمیم صاحب ہے نہ سرخ نہ سبس کسی رنگ کی شکل ہی نہیں دکھا رہے گی نہ چلے جاؤ نہیں یہ اتنی سی تکلیف آئی ہے اور گھبرا گیا نہیں کو سمجھ میرے گھر کے مسائل کچھ ایسے میں کچھ پتہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آدمی کے اصل کا پتا اس ٹائم چلتا ہے جب مشکل میلہ آتا ہے میں نے تو غلطی کی تیرے ساتھ بات کر کے بڑا فضول آدمی ہے یار ہاں تو روی تم نے کچھ غور کیا سر وہ لوگ بہت بڑے فراڈ تھے جی ہاں اس بات کا کچھ کچھ اندازہ تو مجھے بھی ہوتا جا رہا ہے سر ایک بات اور طلب ہے جی وہ کیا کہ جب سے ان لوگوں نے گیسٹ ہاؤس میں بکنگ کروائی ہے جی हुँ. کوئی اور مہمان نہیں آئے جی ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ اس سے تم کیا نتیجہ کرتے ہو کہ یہ ساتھ والا گیسٹ ہاؤس انہی لوگوں کا نام ہو جی ہاں ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں तो एक काम करो जी सर तुम जाओ और जाकर मालूम करो कि इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है यह तो बहुत आसान बात है सर वो कैसे सर मैंने आपको बताया नहीं था जी कि उस की के बच्चे ने मुझे भी अपने साथ चलने की ऑफर दी थी जी तो फिर मैंने इंकार कर दिया था सर मैंने उन्हें यह कहा था कि मैं इस गेस्ट हाउस का मुलाजिम नहीं हूं बल्कि मालिक का छोटा भाई हूं अरे शाबाश शाबाश तुम बाकी मेरे छोटे भाई हो शुक्रिया सर सर नहीं आज से तुम मुझे भाई कहोगे सचमुच छोटे भाई हो شکریہ بھائی جان اچھا دیکھو جی سر. چھوٹے بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ معلوم کیسے کریں سر ان کا وزٹنگ کارڈ میرے پاس ہے جی آ, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میرا پروگرام بن جائے ان کے ساتھ کام کرنے کا تو میں ان سے کانٹیکٹ کر لوں جی بہت خوب <laughs> <laughs> بہت خوب تو پھر آپ کیا ارادہ ہے تمہارا جیسے آپ حکم کریں سر ٹھیک ہے تم جو انہیں جوائن کرو اور ان کی ساری اصلیت آ کر مجھے بتاؤ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا سنو, جی کو کو میرے پاس سر وہ مراد تین چار دن سے غائب ہے جی بغیر اطلاع کے وہ کیوں پتہ نہیں اچھا ایسا کرو اس کو ریمبو کو کہو کہ وہ جائے دیکھے کے okay, آئے اوکے سر آئے اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا ریمبو ریمبو جی سر کیا ہو گیا تمہیں آج تم بڑے اداس گانے گا رہے ہو سر جی تمہارا ویلکم گیسٹ ہاؤس نہیں کہتے اراندمی گھبرانے کے کوئی بات نہیں کام لو صبر سے کام لو سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتے ہیں بڑا یاد آتا او ہو تم نے کیا کیا گئے تھے اس کی طرف ہاں جی میں گیا تھا پھر کیا ہوا جس کے ملیالے کہتے ہیں جی وہ بڑے دنوں سے نظر ہی نہیں آیا فکر کیوں کرتا ہے اور دل کرتا ہے میں ایسے ہی گانے گاؤں میں السلام علیکم سر وہ کیا بات ہے وہ آپ نے فرمایا تھا سر کہ اگر میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں تو اچھا اچھا تو تمہاری سمجھ میں وہ بات آ اور سر وہ دراصل میری اقل محدود ہے جی اس لیے بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے نوی صاحب زیادہ دیر نہیں کرتے کیونکہ گڈی لنگ جائے کرتی ہے اچھا اگر گڈی لنگ گئی ہے تو پھر پلیز بیٹھے بیٹھے اتنی بھی دیر نہیں ہوئی بیٹھے بیٹھے अच्छा ये बताएं कि वो आपके शमीम साहब का क्या हाल है उनका क्या हाल होना है सर उनका वेलकम गेस्ट हाउस तो आपके इस मॉडर्न गेस्ट हाउस ने आकर जी बाय बाय गेस्ट हाउस बना दिया है वेरी गुड वेरी गुड इसीलिए तो हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप आ गए ना सर ठीक <laughs> ठीक मगर मिस्टर नवीद बात यह है कि उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने हमने आपसे कहे थे आ, लेकिन सर थोड़ी बहुत इंक्रीज तो हाँ ऐसा कि दो सौ रुपये तक दे देंगे सिर्फ दो सौ रूपये सर चलिए ऐसा करते हैं कि तीन सौ दे देंगे आपको ठीक है सर ठीक है बाबर बाबर ये क्या ऐसा करो कि नवीद साहब को साथ ले जाओ वो जो काउंटर पे साहब खड़े हैं ना उनसे ये कहो कि आज से हमारे ये नए मैनेजर होंगे आइया सरकार थैंक यू वेरी मच सर आइए सरकार से نوین hmm. <laughs> میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کسٹمر یہاں کیوں بند ہو گئے تم کسٹمر کی بات کرو یہاں پہ تو ملازم ڈیوٹی پہ نہیں آتی مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں دن میں خواب دیکھ رہا ہوں ویسے یہ ٹھیک ہے دن میں خواب دیکھنے تم شروع ہو چکے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جون کا مہینہ ہے تو کلوزنگ کی وجہ سے لوگ نہ آ رہے کلوزنگ <gakter> کیوں یہ بینک ہے بینک کے ملازم ہے کلوزنگ ہیں اور سنائیں سر آپ کی کیا مصروفیات ہیں کمرے میں آتا ہوں آئیں گے میں रुकोई। जी। मुराद यहां पे आए। अच्छा यार, मैं चलता हूं आपने अ किया क्या अच्छा नहीं किया ये शमीम साहब को छोड़कर वो तो आपको बहुत अच्छा जानते थे आपके बड़े मेहरबान थे जी वो तो تو تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نام مہربانی کی ہے جو تم ان کو چوری چوری چھوڑائے ہو تو اپ چوری چوری نہیں ائے نہیں میں تو ان سے باقاعدہ اجازت لے کر ایا ہوں شاجباونویر ہاں لیکن تم نے انہیں بغل میں چھری کیوں ماری ہے باونویر پتہ کیا میں شمیب صاحب کی انکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا نا, اس اس لیے تو پھر باونویر میں چپکے سے چلا ایا مجھے یہاں ٹپ تو بہت مل جاتی ہے باونویر لیکن आप और अच्छा अच्छा ठीक है अगर तुम्हें एहसास हो ही गया लेकिन और सुनो मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक भी पी लेना बहुत शुक्रिया बाप अच्छा अच्छा जाओ जाओ हाँ जी Türkiye Uh, uh, نوی صاحب سے ملنا اچھا جی ہلو سر یہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی آپ کا نام مائن افضل صاحب سر یہ افضل صاحب آئے ہیں جی ہاں uh. <coughs> جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ uh, جی Uh, सीधे हाथ पे दूसरे नंबर के साथ तीसरा नंबर तीसरे नंबर कमरे में दूसरा नंबर वो आज तो बड़ा लचक चमक रहा है से बहुत प्यारा लग रहा है करने का नहीं है आपको वे ने याद किया बास? कौन बास? शमीम लेकिन यार अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ खैर तो है ना आज रात दस बजे जमीन साहब आपका उस में इंतजार करेंगे चलता हूं हूं ओए ओए ओए इधर बैठ ज्यादा जासूसी मुरादे को बुला के रखे अच्छा साहब मुरादेद यही है वो میں اسے نہیں ملوں گا زیادہ جذباتی نہ ہو وہ اس کی مجبوری ہے یار معاف کر دے اسے کیا مجبوری ہے یار تو ہوتے ہیں ساتھ میں کے لیے ایسے کوئی اکیلے چھوڑ کے آ جاتا ہے آپ کو کیا پتا ہے ادھر میں اکیلا میں کتنا پریشان ہوتا ہوں مجھے معاف کر دے یار میں روپوں کے لالچ میں آ گئے تھے روپے روپے روپے یہ کیا ہوتے ہیں یار پہ ذرا سے کاغذ پھوک مارو تو اڑ جاتے ہیں पता नहीं ये रुपे किस तरह पहाड़ जैसे आदमी को तिनकों की तरह उठा के ले जाते हैं काक भी नहीं रहने देते मुझे समझाइए पैसा होता क्या है ये मुझे आज ज़रा समझाए अच्छा समझाएती ना हो हम दोनों दस बजे रात को आ जाएंगे चलो तू भी आएगा उठो अब तो बैठो अचुपाए सा सर अपने साथ काम पे लगा लिए काम पे तो लगा लिया अब एतम कर भी नहीं मैंने अभी तक आजमाया नहीं है अगर आप कहते हैं तो बा आजमाना कब आजमा कब से ठीक है मैं अभी पूछ लेता हूं। हाँ समझ आ रहा हूँ अच्छा बाबर बाबर ये आप क्या घूमते जी। साथ वाले कमरे से नवीद को बुला लो जल्दी तुमसे जरूरी बात करनी थी आ, जी। बात यह है की हमारा एक साइड बिजनेस है जरा टेढ़ा सा काम है आ, वो क्या जार? کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں کیوں نہیں سر اگر آپ میری طبیعت کو سمجھ پائے ہوں سر تو آپ یہ جان کے ہوں گے جی کہ میرے جیسے لوگ وفاداری بشرتے اس استواری کے اصول پر کام کرتے ہیں جی آم... اسی لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سر کھل کر بات کریں جی میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا جی بس نوید بات یہ ہے کہ بابا میں پوچھتا ہوں کس بات کی معافی مانگ رہے ہو کیا کیا ہے تم نے مجھے بھی تو کچھ پتا چلے سر جی پہلے آپ اسے نا جی معاف کر دیں پھر صاحب آپ کو بتائیں گے اوہ چلو میں نے معاف معاف معاف کر کر کر دیا دیا دیا اب مجھے بتاؤ کیا کیا ہے سر وہ بتانا یہ تھا جی کہ یہ اپنے گھر میں نہیں تھا جی بلکہ یہ ساتھ والے گیسٹ ہاؤس میں ملازم ہو گیا تھا جی یہ نہیں سر آپ اسے معاف کر چکے ہیں نہیں جی اچھا چلو ٹھیک ہے دوید تم مجھے بتاؤ کیا خبر ہے اج آپ اپ پہلے یہ بتائیں جی کہ جو رقم ملک سرفراز کی سیکٹری نے اپ کو ایڈوانس میں دی تھی وہ اپ کے پاس ہے جی یا بینک میں ہے کیوں کیا ہوا اسے میرے پاس ہے شکر کریں سر اپ ایک بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں جی عذاب کیسا عذاب بھائی سر وہ نوٹ جالی ہیں جی اگر آپ وہ بینک میں لے جاتے تو اپ اس وقت جیل میں سڑڑے ہوتے جی وہ نوٹ جعلی ہیں ہاں سر خدا یار لیکن اپ گھبرائیں نہیں میں نے بندوباس کر لی ہے بندوبست کر لیا کیا بندوبست کر لیا سر وہ لوگ ملک سرفراز اور اس کے ساتھی ہی جعلی کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں سر ہم انہیں گرفتار کروا دیتے ہیں جی ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میں بھی جی جی صاحب سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک صاحب یہ لیجئے اچھی بات ہے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے سر یہ مجرم جی بدماش غدار غدار میں نہیں ہوں سیفی صاحب غدار آپ ہیں آپ جیسے لوگ جو اپنے وطن اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اور کاغذ کے ان چند ٹکڑوں کی خاطر آپ لوگ انسان سے حیوان بن گئے ہیں اور اپنے پرائے کی تمیز بھول گئے ہیں میں تجھ سے نبٹ لوں گا میری شا تجھ سے تو میں ابھی نپٹ لیتا ہوں چالو اٹھو